اصبحت لدينا تفينه تفينه تفينه تفينه تفينه تفينه تفينه تفينه تفينه تفينه تفينه تفينه تفينه تفينه تفينه تفينه تفينه تفينه تفينه تفينه انتني اي ين امر رونينو اختاتتك قلت ما واد اي يغمى انتني ايتما يغمى واد بابا مقورن ختا انم قورن واد اي يغمى بابا روح تان تيجى دلدا رتى تيجى ابا روح يويس روح دلدا روح دلدا روح جانو روح دلدا روح دلدا روح دلدا روح دلدا روح دلدا أثنين ين، إما رأوني نو، ختت جا أULTMA، واحد إجا غما، أثنين ين، هيثما، واحد إجا ببم قرن، ختت جا إنم قرن، واحد إجا دادا، واحد لينتين إجا دادا. et Ça fait ils sont quoi les deux واخا دراجك حتى قري اي حميد يخصك درسينا مدونتي نتبع على سنيمير على سنيمير اي انا رز ولا توجانك غنشكل ثلاثه مسيات نغسد ديال كل على سنيمير ايماننا تي في نكونت سوسمتي درسه درسه توم تذكر سبسكرايبر خذ ابوني الى شين يوتيوب جيم الى باج نخلفايسبوك لا باج لي كله امقر نسمنتو التمازيغت لاغيسو غارت زيد وان في غسد